بسم ام هلا يا مرحبا والله يا مرحبا والله بسم ام هلا يا مرحبا والله يا مرحبا بالضيوف الله يحييها المهره اللي على مذهب على دله بنت الحسد والنسد كاسيها يكاسيها والله ان الفخر قدامها كله هند بنت علي عسى خلاقي يحميها يحميها. نسل النشامه هل القد وهل الدله كل يمينه على الطاره مغطيها انت الزنا في تحقد الحبل وتحله والجود عاداتها وعاداتها ليها, ليها. ايه هم صالح عشق طيب ما تملا الله الله الله يشهد لها بالكرم من جاك عنيها انت علي تاخذ انه مسيح تلا انت ان في ساحة على القمة مراقيها انت الحسن المفاخر والمفاخر السلف والسلة ما فيه قمة كرم الا تعديها باسم ام صالح باسم ام صالح هلا باسم ام صالح هلا يا مرحبا والله يا مرحبا بالضيوف الله يحييها باسم ام صالح هلا يا مرحبا والله يا مرحبا بالضيوف الله يحييها المهر الناس اتضطي بكاسيها والله انها الفخر قدامها كله، انت بنت علي عسل خلاقي يحميها خلالي يحميها نسل النشامة هل القل وهل هل الدلة كل اليمينة على الطالة مغطيها، الله انت السنافي تحقد الحبل وتحله، تحلها و الجود عاداتها وعاداتها ليها <تصفيق> ماش قطي بمتمي الله الله الله الله الله اشهد لها بالكرم من جاك عنيها انت بنت علي تاخذ النوم ما دلها انت النفيسة على القمة مراقيها انت الحزان المفاخر والوفاق الله مافيه فيه جمات كرم اللي تعديها باسم ام صالح باسم ام صالح هل باسم هلا يا مرحبا